رجعنا لكم بحلقه جديده وثلاث اخبار جديده، بحلقة حلقه اليوم معنا خبر يتكلم عن توقف برامج السوشيال ميديا، وطبعا هذا التوقف صار لعده ساعات فقط، لكن الناس طلعوا وتكلموا عن هذا الموضوع وقالوا رايهم في هذا الموضوع، هل تاثيره ايجابي ولا سلبي من هذه الاشياء، فان شاء الله في حلقه اليوم بنتكلم عن عده اخبار ومن ضمنها هذا الخبر اللي هو توقف برامج السوشيال ميديا، عموما خلينا ندخل أنترو بعدين نكمل الحلقه. الخبر الاول اللي ما نفع القصه اليوم كان عن توقف برامج السوشيال ميديا لعده ساعات طبعا هذا الشيء يعتبر خساره لامريكا بالذات لانه هذه التطبيقات مثل تويتر مثل انستغرام مثل فيسبوك تعتبر من التطبيقات اللي تدخل ذهب لهذه الدوله فتوقفها لعده ساعات تعتبر خساره كبيره لامريكا بالذات لانه في عدد كبير من الاشخاص يستخدمون هذه التطبيقات لكن صراحه بالنسبه لي ابدا ما حسيت فرق من ناحيه انه هذه التطبيقات صار لها عطل معين ولا لا <تصفيق> <تصفيق> الخبر الثاني اللي معانا في حلقه اليوم كان عن طاهيه تركيه اكتشفت موهبتها في وقت الحجر اللي هي صناعه الكيك، لكن ما تسوي الكيك مثل الناس العاديين، لا، تسويه باشكال غريبه مثل شكل السمك والغلايه ودماعات. وغيرها الكثير بس صراحة هذي موهبة جيدة وما قد شفت أشخاص يعني يسوون كيك بهذه الاشكال أبداً خبر الثالث والأخير معنا في حلقة اليوم يعتبر الأخبار الغريبة صراحة لأنه في شخص اشترى بيت بشكل إنه هذا البيت يقعد يدور طول الوقت ولسه سوى هذا الشيء فقط عشان زوجته عشان زوجته ما تمل من المناظر هذا الشيء اللي أنا بسميه حب أعمى لأنه سوا هذا الشيء بدون تفكير هذا الشيء اللي أنا أشوفه صراحة يعني قاعد تسوي بيت بشكل آه يكون دوار يعني أحس ما ينفع أبدا فعشان كذا قلت هذا الشيء بس السؤال مهم لو كان عندكم بيت بهذا الشكل إنه يقعد البيت طول الوقت يدور هل يعتبر من الاشياء الإيجابية ولا السلبية بالنسبه لكم وكذا يكون خلصنا الحلقه وتكلمت عن هذه الاخبار ونقلتها لكم اتمنى ان هذه الحلقه عجبتكم ونتظر رضاكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام